když je už potřeba. Večer. Já vlastně u školy pracuji ještě, takže přes den jsem v práci nebo ve škole a na úkoly mám čas vlastně jenom v noci. A navíc v noci mi to přemýšlí asi nejvíc. Takže já pracuji, začínám pracovat a začínám úkoly dělat někde třeba kolem půl desátý, desátý, tak do půl jedné do rána, do jedné. Uh... Na naší škole nedostáváme moc domácích úkolů, takže s tím není moc práce. Jo, a kde obvykle děláš domácí úkoly? Domácí úkoly dělám samozřejmě doma. Doma, samozřejmě. Což znamená, že je dělám ve škole. Jo.